Привіт! Приходить час, коли, вмикнувши запалювання на своєму автомобілі, ви помітите на дисплеї ось таке от повідомлення. Воно покликане нагадати водію про те, що прийшла пора сервісного обслуговування. Повідомлення швидко зникне і не буде надокучати вам в дорозі. Але воно буде з'являтись кожен раз, коли ви знову будете вмикати запалювання. З часом вам це набридне і ви захочете його позбутись. Ну що ж, це зробити легко, використавши лише дві кнопки в комбінації приборів та ключ в замку запалювання. Отож, почали! Вставте ключ у замок. Натисніть кнопку «Скидання кілометражу» знизу-праворуч і тримайте її. При натиснутій кнопці увімкніть запалювання і дочекайтеся, поки з'явиться відповідний надпис «Service Jest». Тепер можете відпустити кнопку скидання кілометражу та перенесіть свою увагу на ручку ліворуч. Це ручка налаштування годинника. Поверніть її праворуч за годинниковою стрілкою, підтвердивши тим самим своє бажання позбутись з цього повідомлення. А тепер перевіримо, чи дійсно зникло нагадування про сервісне обслуговування. Вимикаємо запалювання і дочекаємось, поки згасне дисплей. Ключ на старт? Повідомлення зникло. Бажаю вам подальших успіхів. Будьте здорові!